Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkə Bu Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Müzik Göç ayda uçmuş körpünün uçmasına görə generalin qardaşı saxlanılıb. İyunun 2-sində güclü selinətcəsində göy çay çayı üzərində avtomobil körbüsünün uçması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Farkla bağlı, baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət məcəlləsinin 308.2 vəsvə səlahiyyətlərindən su istifadə etmə, 192.2.1 küllü miqdarda ziyan vurmaqla, sahibkarlıqla məşğul olma, 255 yerin təkinin qorunması və istifadə qaydalarını pozma maddələri ilə nazim Səfəroğlu Qasimova və Nəcməddin Mikailoğlu Əliyevə itham elan edilib. Nəcməddin Əliyevin kimliyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Onun, Daxili İşlər Nazirliyi Baş, Pasport, Qeydiyyat və Mikrasiya İdarəsinin sabiq rəisi, polis generalı Ərziman Əliyevin qardaşı olduğu bildirilib. Azərbaycanlı məmur və oligarxların Britaniyada kevçisində yaşaması araştırılır. 130 nəfərlik şüpəlilər siyasəti tərtib olunarkən Sunday Times-ın tərtib etdiyi reytinqdən də istifadə edilib. 130 nəfərlik siyahıda adı keçən şəxslərin aktivləri dondurulula bilər. Uzun illər boyu Azərbaycanda vəzifədə olaraq küllü miqdarda vəsait əldə edən bir sıra məmurların ya özləri ya övladları Britaniya ilə bağlılığa malikdir. Onda bu ölkədə çirkli pullara qarşı sərtləşən mübarizədən onların da zərər çəkəcəklər ehtimalının yüksək olduğunu görə bilərik. Belələr arasında hələ Vəzifədə vəzifədə olanlar az deyil, amma bir çoxları vəzifədən alınıb. Yayılan məlumatlara görə, prezident seçkilərindən sonra postunu itirən keçmiş kənd təsarifatı naziri Heydar Əsədovun oğlu Asif Əsədzadə də Londonda yaşayır. 2017-ci ildə Asif Əsədzadə London küçələrində 90XO505 dövlət nömrə nişanlı Porsche ilə avtosluq etməsi əks olunan video ilə gündəmə gəlmişdi. Xəzərdəniz gəmiçiliyinin sabiq rəisi Aydın Bəşirovun oğlu İlqar Bəş Azərbaycanın zəngin adamları sırasına daxil edilir. İlqar Bəşirov atası kimi gəmiçilik sahəsində çalışır. Ona məxsus xeyli yük daşıma olduğu və onlardan əsasən neft daşımada istifadə olunduğu bildirilir. Dövlət Dəmir Yol İdarəsinin sabiq rəisi Arif Əskərovun oğlu Elnar Əskərzadə də Londona bağlılığı ilə tanınır. Adı ilk dəfə Azərbaycan mətbuatının gündəminə təhsil aldığı Londonda özünün əvəzinə digər bir şəxsi imtahana yollaması ilə gəlmişdi. Bunlardan əlavə, bir sıra yüksək vəzifəli məmurların övladları, ailə özüvlərinin Britanya vətəndaşlığı aldığı bildirilir. Onların bəziləri Birləşmiş Krallıqda müxtəlif şirkətlərə rəhbərliyədirlər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cəhangir Əskarov ad günündə qeyri etik hərəkət edib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov qurumun 80-li yübileyində çəkilən fotosu ilə gündəmə gəlib. Tədbirdə twist rəqsi edən Cəhangir Əskərov onu çəkən şəxsə orta barmağını göstərib. Fotonu çəkən şəxsin işdən azad olunduğu bildirilir. Yubiley tədbirində Azərbaycan və Dünya Estradasının ulduzları çıxış ediblər. Nazir polis rəisi barədə araşdırma başlattı. Müğənnid Kərimi Qalmaqalı videosu nazirin qəzəbinə tuş gəldi. Müğənni Kərim Abbasovun polis bölməsində onun barəsində nalaiq fikir bildirən sosial şəbəkə istifadəçilərini üzr istətdirməsi və bu görüntüləri əks etdirən videonu yayması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun göstərişi ilə BİNƏQƏDİ RAYON POLİS İDARƏSİNİN 4. polis bölməsində araşdırmalara başlanılıb. Belə ki, bölmə rəisi Eytibar Balakşiyev və kadrlarda görünən sahə müvəkkili Oruc Mirzəyev barəsində xidməti araşdırmalara ARAŞDIRMANIN aparılmasına Qərar verilib. Araştırmanın nəticəsindən aslı olaraq həl iki polis zabiti barəsində tədbir görüləcək. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun imzaladığı müvafiq əmirlə polis idarəsi, bölməsi və digər strukturlara daxil olan qapalı yerlərə, otaqlara kamerayla giriş qadağandı. Bundan başqa, Cinayət Prosesual Məcəlləsində üzr istəmə və üzr istətmə hərəkətləri polisin deyil, məhkəmənin səlahiyyəti kimi təsbit edilir. Deputat Fazil Mustafa oğlu şəkilləri zibil qutusuna vuruldu. Millət vəkilinə qarşı etirazlar var. 2 gün öncə deputat Fazil Mustafa'nın sosial şəbəkə profilində ilahiyatçı Hacı Şahin Həsəninin də yer aldığı videonu paylaşaraq sərt sözlər yazması xeyli inancçıları qəzəbləndirib. Bu səbəbdən ölkə dindarları Milli Məclis üzvünü boykot edib. Hətta onun karikaturası hazırlanıb. Belə ki, deputat həmçinin dindarlar barədə məläşirlər kimi ağır sözlər işlədib. İnancçılar sosial şəbəkə profillərində Fazil Mustafaya etirazlarını bildiriblər. Bundan əlavə Rusiya şaşan müsəlmanlar deputatın şəkillərini zibil qablarının üzərinə vurub. İlahiyatçı Hacı Şahin Həsənli də öz növbəsində onun bütün dediklərinə geniş məqalə yazıb. O, deputatın İmam Hüseyinə ağlamaq və mərsiyə oxumaq barədə qeyd etdiklərinə dəlil və sübutlarla cavab verməyə hazır olduğunu bildirib. Bu günün ola bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.